لو أزلنا هذا على لو أيتم الله أكبر لو اشتركوا okay. What? Mm -hmm. حاجة ربنا يا End. أربع علم وعليك <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 نعم nah. He was be a word, loud, loud, loud. شيء جمال النبي صلى عليه. صلى الله عليه وسلم. على رجعوش نعم. نعم كله ما صلح. ولا تلاقي عايزة فلوس. نعم مولانا نعم. نعم. ما هو هيك برا مولان. نعم. بسم الله. النبي عليه الصلاه والسلام عليك ربنا <تصفيق>